Учасники скорботної акції вшанували пам'ять жертв нацистського терору хвилиною мовчання та запалили над братською могилою Менору. Поклали квіти і камінчики до підніжжя меморіалу. Згадай кров батьків і синів, матерів і немовлят. вчителів і учнів. Гоздаю всем рівнобителям народу Того. Крик, шма, Ісраїль! Тих, хто потравив у смертельну паспу, не замовчуй! Молимося за тих, хто загинув. Є спеціальна молитва, називається Кадиш. Це поминальна молитва, яку читають, коли помирає людина. Також прочитаємо ще одну молитву «За шістьма мільйонами жертв Голокосту». Це старовинна молитва, яку відновили, і сьогодні читаємо її на євріті й українською. Двічі на рік до меморіалу вклонитися жертвам нацистів приходить запоріжець Володимир Суперт. З 1938 року мене виспітували очі. З 38-го року мене виховував Вічем. Мені тоді було п'ять років. На початку війни у липні його забрали в армію. Вдома в Мелітополі залишилися його старі батько, мати, сестра з двома дітьми. Дідусь був без ніг. Німці, які з'явились у жовтні, його живцем закопали в землю, а його дружину розстріляли. А сестру з дітьми розстріляли вже у 43-му. Хтось її видав. Батько Світлани Романової у дитинстві став свідком масових розстрілів на околиці Запоріжжя. Його спогадами жінка поділилася із Суспільним. Він казав, що тут були противотанкові рви. Громадяни Запоріжжя під час ну, війни вони копали ці траншеї на час наступу німців. І коли німці зайшли, вже вони не, ну не потрібні були. Но, но в ці рви оце вбивали людей. Він бачив, як везли. Цих людей зі сторони, як ну на телегах, там були красноармійці, червоноармійців то теж були. Ну були люди в ну в одязі цивільному, і діти, і грудні. Ну от Малій. як як телегами скидали туди. Ну как, вони сідали і вони їхали як від Мелітополя. Вони хвезли. Ну він бачив, от стої сторони, от от з тої, як потому, що, ну, не можна були батьки, не ну как, мати не, не дозволяла сюди близько підходити. У запорізького поета Михайла Перченка під Златополем від рук нацистів у перші роки війни загинуло шестеро родичів. В общем, 1200 євреїв були знищені. Загалом 1200 євреїв були знищені. Дітей кидали в ями живими, мучили, катували. Там було шестеро моїх родичів. Двоє дітей віком від двох років. Вже за часів незалежності небайдужі люди зібрали 89 тисяч гривень і поставили у Златополі пам'ятник безвинним жертвам нацизму. Всі ми жертви Голокосту", каже про родичів жертв нацистів колишня вчителька англійської мови Зінаїда Спекторова. дідусь розстріляли нацисти. Наші батьки, наші дідусі, вони пострадали, а ми вже їхні нащадки. Від них отримали оці всі психологічні травми. У мене батько був на розділі, він чудом спався, коли ще був молодим. А я вже народилася від цього батька, який був психологічно, Дуже нервова людина, і тому я пам'ятаю, коли була ще маленька дівчинка, я приходила до нього, його треба було, ну він спав, наприклад, і треба було до нього звернутися, то я тихесенько казала, папа, папа, прокидайся, там до тебе прийшли, і він підстрибував аж до горища. Синєльнікова, Дніпропетровська область, ось там ці жахливі справи були, Вивели всіх чоловіків, євреїв, вивезли син в Васильківку, і там пройшов цей розтвіл. У мене було дві прабабусі старенькі, теж їх розтвіляли, бабуся Зіна і бабуся Бася. Ну а були ж дуже багато людей, які ховали. Це правідники міру. Вони ховали, вони допомагали, ризикували своїм життям. И мы теж про це пам'ятаємо завжди. И пепел, пепел, дым и пепел, и запах гари сладкий на губах, и дым, хватаясь намертво за небо, на землю страхивает прах. У 1942-1943 роках на околиці Запоріжжя було розстріляно 36 тисяч мирних громадян, серед них понад 20 тисяч єврейської національності. У 2001 році на цьому місці встановили пам'ятник жертвам нацизму. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, новини на суспільному Запоріжжя.